السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبھی خواتین و حضرات طلباء و طالبات کا بہت خیر مقدم ہے استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان ایچ زیڈ آج ہمارا سبق ہے درجہ بارہ کی نصابی کتاب گلستان ادب سے ماخوذ ایک نظم گورے غریبہ اس نظم یا اس کے شاعر یا بند کا سیاق و سباق ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ مندرجہ ذیل نظم یا بند یا شعر ہماری اردو نصابی کتاب گلستان ادب سے نظم گورے غریباں سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں جناب علی حیدر نظم تبا طبع تباہی شاعر نے اپنا تخلص نظم ہی رکھا ہے نظم گورے غریبا کے خلاصے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ نظم جناب علی حیدر نظم تبا تباہی نے انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے کی بتیس بندوں پر مشتمل ایلی جی ریٹرن ان کنٹری چرچ یارڈ کا در اصل اردو ترجمہ ہے نظم تبادبائی نے اردو ترجمہ کچھ اس خاص انداز سے کیا ہے کہ یہ خود ایک نظم ہی کی شکل اختیار کر گیا ہے اے جی دراصل ایک رسم ہے جو عیسائیوں میں رائج ہے کرسچینس میں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس مرنے والا کا کوئی قریب اس کی میت کے پاس کھڑا ہو کر اس کی زندگی اور اس کے اوساف اور خوبیوں کا بیان کرتا ہے اور اس مرنے والے سے اپنا تعلق اور رشتہ بیان کرتا ہے اور اس کی موت پر اپنے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہے ایسی نظم ایلی جی کہلاتی ہے جو ہمارے ہاں اردو ادب میں مرثیہ نظم غور غریبا میں نظم طبع دبا آبائی نے کل جمع یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی زندگی بلکہ تمام جاندار کی زندگی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے اور ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں گل سڑ کر مٹی میں مٹی میں مل جانا ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں دنیا کا قیام عارضی ہے اور یہاں ہر چیز کو فنا ہے یعنی ہر چیز یہاں پر مٹ جانے والی ہے نظم گور غریبا میں شاعر نظم تبہ تبائی یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ خود قبر میں دفن ہیں اور ان کے آس پاس قبرستان میں کیا ماحول ہے اور جب کوئی ان کا شناسہ قبرستان میں آتا ہے تو وہ کس طرح سے ان کی زندگی کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور دوسروں کو کیا بتاتا ہے یہی تمام چیزیں اس نظم میں بیان کی گئی ہیں نظم گور غریبا کا مرکزی خیال ہم یوں لکھ سکتے ہیں شاعر نظم تبا تباہی نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان ہمیشہ یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے نظم گور غریبہ کے خلاصہ و مفہوم اور مرکزی خیال میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نظم نظم نے اس کو ایک انگریزی نظم کا ترجمہ انہوں نے اس نظم کو لکھنے میں طرز تحریر کا ایک نیا تجربہ کیا ہے اس منظوم ترجمے کو انہوں نے انگریزی کے اسٹینزا ہی کی شکل میں لکھا ہے مثال کے طور پر اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کا پہلا مصرع تیسرے مصرے کے ساتھ ہم قافیہ ہے اور دوسرا مصرہ چوتھے مصرے کے ساتھ ہم قافیہ ہے ہر بند میں یہی اصول برتا گیا ہے جو کی جدت یعنی نیا پن لیے ہوئے ہے نظم غور غریباں کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہے تو ایک نظم کا اردو ترجمہ اپنے اندر درد انگیزی اور سوز لیے ہوئے ہے جو ایک اصل نظم میں یا ایک اصل مرثیے میں ہوتا ہے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نظم گور غریبا کے شعر و بند کی تشریح کی طرف پہلا بند ہے ودائے روزے روشن ہے گجر شام غریباں کا چرا گاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے قدم گھر کی طرف کس شوق میں اٹھتا ہے دہقانوں کا یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور تائر آشیانوں کے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ یہاں دیکھیں کہ دوسرے مصرے کے آخری الفاظ زبانوں کے اور چوتھے مصرے کے آخری الفاظ آشیانوں کے یہ ہم قافیہ ہیں پہلے مصرے کا غریباں کا اور تیسرے مصرے کا دہقاں کا یہ لفظ یہ الفاظ ہم قافیہ ہیں تو یہ ایک اس نظم کی خصوصیت ہے کہ یہ کسی دوسری نظم کا ترجمہ ہوتے ہوئے بھی اس پر خود ایک تخلیقی نظم کا گمان ہوتا ہے بلکہ یقین ہوتا ہے شاعر نظم توی طبع اس بند میں فرماتے ہیں کہ وہ گویا قبر میں دفن ہیں اور قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ چمکتا ہوا دن ڈل رہا ہے شام آ چلی ہے اور اجالا دھیرے دھیرے ماند پڑ رہا ہے اور اندھیرا چھانے لگا ہے اور گجر یعنی کی گھنٹہ بھی شام کا وقت بتا رہا ہے اور جانور چوپائے جو سبزہ زاروں میں،, میں گھاس وغیرہ چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ بھی اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس آ رہے ہیں اور ان کے گھر لوٹتے ہوئے قافلے دکھائی دے رہے ہیں ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور دن بھر کا تھکاہرا محنت کش مزدور اور کسان وہ بھی خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں کہ اب گھر جائیں گے اپنے بیوی بچوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے عائضہ اقربہ سے ملیں گے کھانا کھائیں گے پانی پییں گے آرام کریں گے اور اپنوں سے بات چیت کریں گے ان کے حال احوال جانیں گے تو وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف اپنے کام دھندوں سے لوٹ رہے ہیں اور شاعر اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے قبرستان کے ویرانے میں میں ہوں اہل قبر ہیں قبر والے ہیں جو کہ دفن ہیں آن قبروں میں اور, اور قبرستان کے پیڑوں پر جن پرندوں نے آشیانے نے بنا رکھے ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نظم کا دوسرا بند ہے اندھیرا چھا گیا دنیا نظر سے چھپتی جاتی ہے جدھر دیکھو اٹھا کر نظر ادھر ایک ہو کا ہے عالم مغص لیکن کسی جا بھیرمی بے وقت گاتی ہے جرس کی دور سے آواز آتی ہے کبھی پہ ہم اس بند کے ان اشعار میں شاعر نظم تبادی تب فرماتے ہیں کہ اب دن نکل گیا ڈھل گیا اور شام بھی رخصت ہو گئی اور اب اندھیرا گہرا ہو گیا ہے یعنی گہری تاریخی یا رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا گیا ہے قبرستان پر اور جہاں تک دیکھو اندھیرا ہی اندھیر چیزیں نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں اور اب جو آوازیں پہلے آ رہی تھیں وہ بھی آنا بند ہو گئی ہیں اور ایک خاموشی یا پوری طرح سے سناٹا چاروں طرف چھا گیا ہے ایک ڈر کا خوف کا ایک ہو کا عالم چاروں طرف چھا گیا ہے لیکن اسی سناٹے میں کہیں کہیں کسی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مکھی بے وقت ہی بھیروی گا رہی ہے اور کہیں دور سے کسی گھنٹی کی آواز کبھی کبھی لگتار سنائی دے جاتی ہے کہ جسے کوئی مویشی جن, جن کے گلوں میں گھنٹیاں پڑی ہوں اور وہ کہیں چل کے جا رہے ہوں یا کوئی تانگا وغیرہ جس میں گھنگھر بندھے ہوں اس کی آوازیں تھوڑی دیر سنائی دے جاتی ہیں اور پھر وہ بھی بند ہو جاتی ہیں نظمہ کا تیسرا بند ہے جس کے اشعار ہیں کبھی ایک گمبد کونہ پہ بوم خانما ویران فلک کو دیکھ کر شکموں کا دفتر باز کرتا ہے کہ دنیا سے الگ ایک گوشہ اعزلت میں ہوں پنہاں کوئی پھر کیوں قدب اس کنج تنہائی میں دھرتا ہے ان اشعار میں اس بند میں نظم طبع ہی فرماتے ہیں کہ ان کھنڈر نمہ کسی پرانے شکستہ مکان کے ٹوٹے پھوٹے گنبد پر کوئی الو بیٹھا ہوا ہے اور وہ بعض مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شکوہ کرتا ہے کہ اے اللہ کہ میرا ٹھکانہ میرا بسیرا کس قدر تنہائی میں ہے اور کس کس قدر ویرانے میں ہیں اور ایسی جگہوں پر کوئی آنا پسند نہیں کرتا حد درج مجبوری ہی پر کوئی یہاں پر آتا ہے نظم گور غریبہ کا چوتھا بند ہے نہ دیکھیں حال ان لوگوں کا ذلت کی نگاہوں سے بھرا ہے جن کے سر میں غر نوابی او خانی یہ ان کا کا سہ سر کہہ رہا ہے کج کلاہوں سے ادب نادان ہیں وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی شاعر نظم تبا تباہی ان اشعار میں فرما رہے ہیں کہ قبر میں دفن لوگوں کا جو برا حال ہوا ہے جسمانی طور پر اس کو دیکھ کر کوئی ذلت کی نگاہ نہ ڈالے بلکہ اپنے انجام کے بارے میں سوچے کہ مجھے بھی ایک دن اس خاک میں ملنا ہے مٹی میں ملنا ہے اور میرے جسم کے بھی اعضا و جوارے گل سڑ جانا ہے یہاں تک کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ کر بکھر جانی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جانی ہیں تو وہ جن کو اپنے تخت و تاج پر خاندان پر اپنے عہدے اور اپنی دولتوں اور اپنے محلات پر اکڑ ہے گھمنڈ ہے غرور ہے تو وہ یہاں یہاں کے مردوں کے حال پر ذلت کی نگاہ نہ ڈالیں بلکہ خود اپنے بارے میں خیال کریں کہ یہ دنیا کی تمام نعمتیں اور دنیا کی تمام عیش و عشرتیں ایک دن فنا ہو جائیں گی اور یہ مجھ سے چھوٹ جائیں گی یا میں ان سے چھوٹ جاؤں گا اور میرا انجام بھی ان مردوں ہی کی طرح سے ہونا ہے اور وہ انسانی جسم کی کھوپڑی گویا ایک کاسا ہے پینے پانی پینے کا برتن ہے وہ مغرور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے غرور و تکبر کرنے والوں اے اپنے تخت و تاج اور اپنے محلات پر غرور کرنے والوں اکڑنے والوں ٹیڑی ٹوپی لگانے والوں تم کسی نادانی میں نہ پڑے رہو بلکہ ہوشیار اور سمجھدار بن کر مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لو نظم گور غریبہ کا پانچواں بند ہے خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جو ہر قابل خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل خدا معلوم ہوں گے خدا معلوم ہوں گے باز ہوئے زور آزما کیسے اس بند میں شاعر نظم تبا طبع تبائی فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے رستم الزماں طاقتور لوگ ہوئے کیسے کیسے فرعون و قارون کی طرح مالدار اور حکومت و سلطنت والے ہوئے نظم گور غریبہ کا پانچواں بند ہے خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جو حر قابل خدم معلوم رکھتے ہوں گے یہ ذہن رسا کیسے خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے فاحب دل خدا معلوم ہوں گے خدا معلوم ہوں گے بعض ہوئے زور آزما کیسے اس بند میں شاعر نظم طبعت بائی فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے رستم الزماں طاقتور لوگ ہوئے کیسے کیسے فرعون و قارون کی طرح مالدار اور حکومت و سلطنت والے ہوئے اور نہ جانے کیسے کیسے عقل و فہم والے اور سمجھ والے اور کیسے کیسے بہادر اور ہمت و حوصلے والے اس دنیا میں رہے لیکن سب کا انجام ایک ہی ہوا کلو الموت یعنی کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مدد چکھنا ہے تو مال و دولت کے اعتبار سے ہنر و عقل کے اعتبار سے جاہو جلال کے اعتبار سے حسن و جمال کے اعتبار سے جس طرح کے بھی لوگ اس دنیا میں ہوئے یا ہیں یا ہوں گے ان سب ہی کو اس دنیا فانی سے ایک دن رخصت ہونا ہے نظم کا چھٹا بند ہے نہ دیکھ ان زخوا ہائے شکستہ کو حقارت سے یہ ہے گورے غریباں ایک نظر حسرت سے کرتا جا نکلتا ہے یہ مطلب لو تربت کی عبارت سے جو اس رستے گزرتا ہے تو ٹھنڈی سانس بھرتا جا ان اشعار میں نظم تو فرماتے ہیں ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو یہ گورے غریبا ہیں غریبوں کا قبرستان ہیں تو ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اس قبرستان میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ دفن ہیں جن میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے اعلی نسل بھی ہوں گے مال و دولت والے بھی ہوں گے مزدور و کاشتکار بھی ہوں گے عوام الناس بھی ہوں گے اور عمرہ و سلاطین بھی ہوں گے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر پر لگی ہوئی تختی ہے اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہے اس کا مطلب صاف ہے یہاں سے گزرے وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرے اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دے اس نظم غور غریبا کا ساتواں بند ہے حقیقت غور سے دیکھی جو ان سب مرنے والوں کی تو ایسا ہی نظر آنے لگا انجام کار اپنا انہی کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی نظم طبعتبائی اشعار میں فرما رہے ہیں کہ جب قبر اور قبرستان اور اس کے اہل یعنی وہاں پر دفن لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا اور زندگی کی حقیقت پر نظر ڈالی تو ایسا لگا کہ یہ زندگی بے معنی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے در اصل اپنے آپ ہم, ہم بھی ایک مردہی کی طرح سے لگنے لگے اور یہ حقیقت ہم پر اور, اور, اور بھی زیادہ واضح ہو گئی کہ ہم خود ایک مٹی سے بنے ہوئے پتلے ہیں اور آخر ہمیں بھی مٹی ہی ہو جانا ہے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہم خود قبرستان نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو خود ہی ایک مردہ ہیں بلکہ کوئی اور ہی ہماری قبر کی زیارت کرنے آیا ہے نظم گورہ غور کا آٹھواں بند ہے یہ اس سے ایک دہان کو آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں خوب ہم واقف ہیں دیکھا ہے اسے اکثر پھر اس کے بعد دل ہی دل میں کچھ غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتا ہے آنکھوں میں پھر نہ اس کا سبزے پر شاعر تبا تباہی ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ جس قبر کی ہم زیارت کرنے کے لیے آئے تھے وہاں ایک بڑھا ضعیف دیہات کا رہنے والا کسان بھی آ گیا اور ہمیں بتانے لگا کہ ہاں ہاں اس قبر والے کو میں خوب جانتا ہوں اور اس سے میں واقف ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ سبزاروں میں یعنی باغوں میں کھیتوں میں گھومتا کرتا تھا نوابند نظم گور غریبہ کا وہ اس کا نور کے تڑکے ادھر گلگشت کو آنا وہ پو پھٹنے سے پہلے آ کے پھرنا سبز زاروں میں وہ کچھ کم دن رہے اس کا لبے جو کی طرف جانا وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شور آبشاروں میں نظم تباد ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ بہت صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے یعنی صبح صادق کے وقت اس شخص کا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے یا دفن ہے کیوٹ جایا کرتا تھا بہت صبح اور نکل جاتا تھا کھیتوں کی طرف باغوں کی طرف نہر کی طرف ابھی بھی میری یادداشت میں اس کا نہر کنارے کنارے ٹہلنا محفوظ ہے اور وہ اونچائی سے گرتے ہوئے آبشاروں یعنی جھرنوں کے شور سے خوش ہوتا تھا لطف اندوز ہوتا تھا اور مسکراتا تھا دسوہ بند اس نظم گور غریبہ کا غرض کیا کیا کہوں ایک روز کا یہ ذکر حی صاحب کہ اس میدان میں پھرتے سبادم اس کو نہیں دیکھا ہوا پھر دوسرا دن اور نظر سے ہو رہا غائب خیابا میں اسے پایا نہ پہ کہیں دیکھا ان اشعار میں نظم توا تباہی فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص جو گویا میرے قریب آ کر اس جہاں میں کھڑا تھا وہیں آ کر مجھے اس قبر والے کی روداد زندگی سناتا ہے کہ میں اس کو اکثر یا روز ہی دیکھا کرتا تھا کہ وہ کس طرح سے کہاں کہاں جاتا تھا یعنی کہ اس کہ روز مرہ کی زندگی میرے آنکھوں کے سامنے تھی لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہیں پر بھی مجھے نظر نہیں آیا اور پھر دوسرا دن بھی ایسا ہی گزر گیا کہ وہ نہ کہیں نہر کے دریا کے کنارے نظر آیا نہ کسی باغ میں نظر آیا نہ کسی کھیت پر نظر آیا اور جہاں جہاں وہ اور جہاں جہاں وہ دیکھا جاتا تھا وہاں کہیں بھی وہ نظر نہیں آیا نظم گور غریبا کا گیارہواں بند ہے پر اس کے تیسرے دن دیکھتا کیا ہوں جنازے کو لیے آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کا تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا آؤ پاس سے دیکھو یہ اس کی قبر ہے اور یہ کتابہ سنگ تربت کا تو ندم تبادبائی ان اشعار میں اس بند میں فرما رہے ہیں کہ اس بوڑھے دیہاتی نے گاؤں والے اس کسان نے مجھے یہ بتایا کہ پھر جب وہ دو دن تک مجھے یہ قبر والا کہیں بھی نہیں ملا تو تیسرے دن یہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کاندھوں پر ایک جنازہ لیے ہوئے آ رہے ہیں اور شہادت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تب جا کر مجھے یہ علم ہوا کہ وہ جس کی مجھے تلاش تھی وہ جو دو دن سے مجھے نظر نہیں آیا وہ انتقال کر گیا اس کی موت ہو گئی اور دیکھو تمہیں پڑھنا آتا ہوگا تو تم یہ دیکھو قبر کے اوپر یہ جو کتابہ لگا ہے اس کے اوپر اسی شخص کا نام لکھا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ اس کی قبر ہے اور یہ سنگ مرمر کی تختی کے اوپر اس کا نام مائے ولدیت کے لکھا ہوا ہے یعنی یہ بات یقینی ہے کہ یہ قبر اسی کی ہے جس کا کہ میں ذکر کر رہا ہوں اس نظم کا بارواں اور آخری بند ہے خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ تو نکلا دوست ایک آخر خدا وندے کریم اس کا اب اس کے نئے کو بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا کہ روشن ہے خدا پر عالم امید و بیم اس کا ان اشعار میںب تباہی فرماتے ہیں کہ اللہ اس قبر والے کی مغفرت فرمائے کہ اس کو ایک دوست کی تلاش تھی اور بالآخر اس کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنا لیا وہ اللہ کا دوست بن گیا یعنی اللہ کے پاس پہنچ گیا اب اس کے اچھے یا برے کاموں کا تذکرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ اللہ کے اوپر تمام چیزیں روشن ہیں وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اور اس کو خوب معلوم ہے کہ اس مرنے والے شخص کے دل میں کتنا ایمان تھا اور اس کے اعمال کیسے تھے امید و بیم یا امید و خوف ہی کے درمیان میں ایمان ہے آج کا ہمارا سبق ہی مکمل ہوتا ہے آئندہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اسلام علیکم